ایک سیکنڈ ایسٹ بنگال ڈھاکہ سے کچھ دور جو ٹریننگ وہ کرتے تھے اور یہ کرتے تھے سیکنڈ ایسٹ بنگال نے جتنے ان کے ویسٹ پاکستانی ٹروپس تھے with فیملیز وغیرہ کو مار دیا اور ان کے کواٹرس میں گھس کے ان کی بیوی بچوں کو اور جتنے آفیسرس تھے ان کو میس میں مار دیا ایک کیپٹن آبدی بچے وہاں سے نکلے کسی طریقے سے اینڈ ہی ریچ ڈھاکر ارلی ان دا مارننگ اینڈ ہی سیٹ ڈونٹ یو نو وٹ ہیپن بیکاز سیکنڈ ایسٹ بنگال ہیڈ کٹ آف آل کمیونکیشن ود بریگیڈ ہیڈ کوارٹر انکلوڈنگ دا سی ٹیلیفون لائنس اینڈ آر Oh, وہاں جب یہ خبر ملی تو ہم بھاگے جب تک میرے خیال ہے بارہ ایف ایف بھی آ چکی تھی اینڈ دے پروسیڈیڈ ایس ان ریچنگ جو دے پور اینڈ واٹ وی سو واز اے مسیک ویسٹ پاکستان باڈی اس بھی ان کے کواٹرز میں جو جے جی سی اوز او آرس کے لیونگ کوارٹرز ہوتے ہیں فیملیز کے ساتھ عورتوں کو مارا ہوا بچوں کو مارا ہوا یہ جوانوں کو ان کے مارو بیکاز آئی تھنک پراوڈلی پاپولیشن آف ویسٹ پاکستانیز ایٹ دیٹ ٹائم وتھ سیکنڈ ایسٹ بنگال واز اباؤٹ ہنڈریڈ اور ہنڈریڈ ففٹی پیپل اور مے 200 اور ساتھ ہی وہ چائنیز فیکٹری تھی جہاں ایمونیشن وغیرہ بنتا تھا یہ وہ اس میں بھی کافی ٹیکنیشینز وغیرہ تھے جو کہ West پاکستانی تھے وہ بھی اسی انہی کے ساتھ علاقے میں رہتے تھے اور کھانا کھاتے تھے لنگر پہ یہ وہ تو وہ بھی وہ لوگ بھی اس میں شامل تھے اور وہ مارے گئے اٹ واز اے ٹیربل سائٹ ٹو سی وچ بوائلڈ آر بلڈ وی سر دس از ناٹ ویری انفیئر سیکنڈ ایسٹ بنگال اپنا پورا ایمونیشن لے کے اپنی گاڑیاں لے کے وہ بھاگ گئے اینڈ دے رین ٹوڈز نارتھ ٹوڈز پبنا اینڈ کشتیہ اینڈ یو